दूहरिया वी मीएत जोरा वर से उजड़ो म આવો મારા નેહડે કરાવું દેવની મુલાકાતો આવો મારા નેહળે કરાવું દેવની મુલાકાતો ત્યારે પૂર ચોભે મારી માતા